السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع على شارع محي الدين ابو العز في الدقي عندنا نادي الصيد شقه مساحه 220 متر الدور السادس العماره فيها اتنين اسانسير وفيها ادوار مش اخر دور الشقه على الشارع هنبدا الاول ده عندنا باب الشقه اول ما بنخش منه هنا بنلاقي الريسبشن الريسبشن بتاعها ميزتو ان هو ثلاث قطع كبار وفيه تكييفات موجوده التفاصيل كلها كامله هتلاقوها اسفل الفيديو بنتفرج الاول على الشقه شقه مزيتها سعرها حلو وموقعها مميز جدا ومره مدخلها شيك وفيها امن واثنين أسانسير حاجه محترمه جدا ميزة إن الشقة على الشارع دي مساحة الريسبشن موقعها مميز جدا عندنا هنا مدخل بيطلع على حمام الضيوف والمطبخ أول حاجة بنبتدي بيها هنا حمام الضيوف في السخان وميزة إن هي مكيفة كلها بالكامل بعد كده بنخش نلاقي هنا عندنا المطبخ وفي الغاز دابا باب عندنا هنا جرار بيفصل الغرف عن الريسبشن بحيث اللي داخل من الباب ما يجرحش الغرف او المطبخ وفي باب تاني للمطبخ هنا بحيث انه هو بيقفل الجزء اللي هو من ناحيه الصفر بعد كده بنطلع سلمتين مستويين بنلاقي عندنا هنا أول غرفة الأرضية بتاعتها كلها معمولة باركيه وفيها بردك التكييف بتاعها سبليت، بعد كده بنلاقي الغرفة الثانية وبردك فيها تكييف سبليت وفيها بلاكونة صغيره منشر الارضيه بتاعت الغرف معموله باركيه وارضيه الريسبشن معموله باركيه ارو ده عندنا هنا الحمام اللي بيخدم الثلاث اوض الحمام الكبير في مكان الغساله والسخان وفي بانيو شاور بعد كده بنخش للغرفة الثالثة الرئيسية فيها بردك التكييف وممكن اللي حابب بس ده هيصغر مساحة الأوضة اللي حابب يعمل جزء هنا حمام يعمل حمام خاص يقدر ان هو يستفاد من المساحة ويعمل حمام خاص بيه اتمنى شقة النهاردة تكون عجبتكم تمام ان شاء الله انتظروا مننا كل جديد باذن الله في عالم العقارات تظروا مننا جولات ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس تستفاد بالفيديوهات اللي احنا بنقدمها تظروا مننا الفترة اللي جاية في حلقات عقارية وفي اماكن تانية هنتوسع هننشر فيها فيديوهات جديدة تمام انتظروا مننا كل جديد ان شاء الله بامر الله واتمنى يكون فيديو النهاردة حاز إعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته